Galvet Rifar Ariadna. Soment per imperatiu legal i per imperatiu polític em comprometo a treballar en una lliure de masclismes, de racisme, d'espanyolisme i de capitalisme, basada en la solidaritat internacional, en la defensa del territori i en el suport. Des dels barris construirem la independència, el socialisme i el feminisme dels països catalans.